السلام عليكم مرحبا بكم في قناه مطبخ فتيحه اليوم جيت نشارك معكم طريقه تحضير وجبه خفيفه و ظريفه ان شاء الله راح نعملو فيون في داشي انا لهنا عندي لا فيون او اللحم المطحون جبته من المجمد كان في الكونجيلاتور راح نوريكم طريقه كيفاش راح نعملوه باش ب بالنسبه للحم المرحي تاعكم لازم تكون فيه كميه يعني بزاف تاع الشحمه لأنه راح تعطيه واحد اللذه ما شاء الله بالنسبه للمكونات مكونات بسيطه عندي لهنايا نص نتاع البصل وعندي الثوب وعندي الحار الحار يقعد يعني حسب الرغبه وعندي حبه طماطش متوسطه راح نربيها وراح نعملو ان شاء الله حاجة الاولى اللي راح نعملوها راح نجوزو باش نجيبو مقله وراح نحطو فيها هداك اللحم المطحون تاعنا كيما راكم تشوفوا معايا لهنايا راح نحطوها نحطوها فوق الفرن ونخلو يذوب في غرضه راح ناخذ هذه الكميه هذه الكميه راكم تشوفوا فيها قليله ولكن هي راهي بزاف يعني كي تذوب راح تعطينا كميه ما شاء الله راح نجوزوا نحطوها فوق الفرن وراح نقطعوا لها البصل والثوم وبيان سو الطوماطيش راح او لبنات لهنايا راح نديرلو له القليل تاع الماء الساخن هكذا باش ما تحرقناش القليل فقط ونخلوه حتى يذوب ي... راح يعاودي يولي عادي آه لهنايا نخلوه على جانب آه راح يذوب لنا كامل هذا اللحم المطحون تاعنا راح نجوزو باش نقطعوا المكونات تاعنا وه لهنا راح نجيب قوله هنا بعد ما ربينا الطوماطيش تاعنا وقطعنا الثوم والفلفل الحار والبصل راح نجوزو ان شاء الله نشوفوا طريقه كيفاش اوذبلنا ديجا هذاك اللحم المرحي تاعنا وراح نجوزو نديروا له توابل تاعو نديروا له المكونات هادو ونديروا له الملح بوله هنا كما راكم تشوفوا معايا بعد ما ديجا هاو هذيك الكميه تاع الماء اللي درناها او ذابلنا كامل لا فيوند داشي تاعنا لهنا نجوزوا طريقه التوابل راح الحاجه الاولى اللي راح نديروها ينسو راح ندير البصل تاعو البصل يعطيه واحد البنه خاصه اذا عملناه مع الثوم أو# أو الفلفل بيان سيغ يقعد حسب ال# الرغبة راح نقليه معاه قبل أولا هنا راح نجوز نديرو لو طاطيش بون راح نغلقو عليه ونخلوه راح نخلوه يطيب في الشحم تاعو هذيك الشحمه باسكو فيها يعني لا فيون داشي قلت لكم كي ترحو راح تعملو له كميه تاع الشحمه هكذا باش يعني يجيكم بنين بالنسبه للكونجوزو باش نملحو ملحو كل شيء مع بعضه كما راكم تشوفوا معايا واللي يحبوا حمر راح يدير الفلفل فلفل فلفل عكري حمر ونعملوا فلفل اسود ما فيه التوابل بزاف باش تقعد هذه الريحه تاع تاع ريحه الشحمه وريحه اللحم يعني ما تفقدولوش النكهه تاعها لانه نحن نعمل فلفل احمر حار هكذا للناس اللي يحبوا يحبوها الحار ديال السوق بولا هنا كيما راكم تشوفوا معايا آه عملنا له التوابل آه تاعو وخلوه هكذا يطيب إيه حنا نقعليه ونتركوه يطيب إيه يعني نعطلو واحد ميم باه خمس دقائق ونعاودوا نعاودوا نوليو بولا هنا كيما راكم تشوفوا معايا راكم تشوفوا آه يعني اللحم المرحيه اطلق هذاك الشحمه تاعو شوف ما شاء الله كيفاش تشوفو يعني رائع رائع وهذوك التوابل عطاو لون يعني ما شاء الله هكذا راح نترككم خلوه ينشف شويه ونعاودو نتلاقاو بشويه بقول هنا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما حضرت معايا الوجبه تاعنا خفيفه وضريبه يعني حضرتها تقريبا في خمس دقائق هذا هو عشاي نقول جربوها وراح تشوفوا مقدار البنه اللي فيها وهي يعني اكله مشبعه ودسيمه وما شاء الله يعني بنينه بزاف نتمنى تجربوها وكتبوا لي في كومونتير نقولكم السلام عليكم استنوني ان الله في فيديو جديد ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه ومرحبا بكم